لا تخاف انك تخسر حدا او تضحي بشي بتعتبره مهم اذا هالخسارة او هالتضحيه رح يساعدوك تربح شي اهم بكتير وهو حالك معليش اذا خسرت شغلك كرمال تحافظ على كرامتك معلاش اذا خسرت شخص كرمال تحافظ على روحك معليش اذا خسرت مصاري كرمال تحافظ على شرفك وعرضك كل شي موجود بهالدنيا ما بيسوى شي قدام خسارة ما رح تقدر تلاقيه لأي تبرير قدام رب العالمين